قصص مرعبة يرويها كل مواطن سوري يخرج من سجون داعش اساليب تعذيب وترهيب يتم استخدامها من قبل عناصر داعش لا تخطر على البال مفادتنا جنان موسى التقت ناشطا سوريا خرج منذ بضعة أيام من سجن داعش القريب من بلدة الدانة إليكم هذه القصة الحدود التركية السورية مزدحمة كعدتها على مدى خمسة كيلومترات تنتظر الشاحنات التركية بفارغ الصبر لنقل البضائع إلى الداخل السوري وبسبب القتال الدائر بين داعش وفصائل المعارضة السورية يغادر السوريون بلدهم بشكل متواصل خائفون من عنف وتشدد داعش لا يجدون حلا سوى الهرب إلى تركيا سيف شاب سوري اختبر إرهاب داعش بشكل مباشر التقيته في بلده الريحانية التركيه اللي اجى عندي قال لي انت ما لك شيء كان يوميته معصي ما بعرف شو وضعه يعني قال لي ما لك شيء بس انت طالما اعلامي انت كافر مرتخ طيب قلت له انا يعني شلون كافر وانا بصلي وبصوم وقرا قران يعني يعني يعني بعرف يعني بالدين يعني سالني جاوبك اذا معرفت شي شو ما عرفت شيء شو بدك أحكم علي بعدين مرتد بالقران يعني قلت له انا مذكور انه ما ما بيقتل فورا قال لي لا انت مرتد قلت له اي شو حكمي يعني بالاخير بدي ارتاح نفسيا قال يعني لي بدي اسجنك سنه كامله قال شو اللي؟ عمل لي انت ابشر بالذبح باللهجه التونسيه كمان قضى سيف في جحيم داعش 38 يوما بالكاد تلقى طعاما او ماء فمره جابين جايبين معهم كرتونه هذول ابو يعقوب وابو ولا في بالبراس راس راس مقطوع وحتى الدم لسه موجود مسحوا جابوا تراب مسحوا راس انسان راس انسان هكي. ايه قال شيلوه قال له شلون بدنا ما له شعر قال من داناته شيلو شيلو شلناه من داناته قال قديش وزنه قلنا له 5 كيلو قال لا مبين عليه 6 كيلو يعني ثقيل رأس وزن فبدي بكره بده يجي واحد يشيل راسك انت بعد بكره بيجي واحد اللي شال راسك بشيل راس الثاني ولكن تجربه سيف داخل السجن تحولت الى كبوس عندما اخذه عناصر داعش الى مسلخ يحوي جثثا لشبان تم قتلهم والتنكيل بهم. هلا هو المسلخ في ضمن مثل غرفتين جبل لحالهم يعني ما في هناك لا بيوت سكنيه ولا في شيء. جثث معلقه مثل الذبائح لما بنذبحها نحن, نحن الغنم معلقه يعني منكل يعني في جسس شفناها مذبوحه من بطنه كله جسس ناس ناس إيه شب... هني شباب كلهم في, في منهم بدون راس يعني ما له بس جسّي فبرابونا قلب المسرح في واحد مصري طويل طوله تقريبا مترين جسّي هو هلا بيذبح يعني السيف بحطه هون بيصدروه بيطالعه لأرمني مسكتوه هيك قالوا أنت ختيار رأيك طريف فدبحك يعني سهل علينا طبعا ما ما في ما حاجة لحتى سن السكين على البحر انتهى كبو السيف عندما هجم مدنيون سوريون سجن داعش في أدانا وأطلقوا سراحه وصراح زملائه إي فما مستحيل يكونون الإسلام على الحدود يستمر السوريون بمغادرة وطنهم. تماما مثل السيف يغادر العديد من السوريين يوميا من سوريا بسبب القتال الحاصل بين داعش وفصائل المعارضة المسلحة يخافون من التكلم بشكل علني عن داعش ولكن رغبتهم واحدة يأملون أن تتمكن المعارضة المعتدلة من طرد داعش من سوريا واستعادة ثورتهم جينال موسى أخبار الآن من الحدود التركية السورية